Tecnovation és una experiència per a les noies per adquirir competències relacionades amb la resolució de problemes, pensament crític i, sobretot, avivar l'interès per les ciències, la tecnologia, que des de ben petites. A més de desenvolupar el projecte o l'aplicació com a solució a un repte social, es poden adquirir habilitats comunicatives, de disseny... O sigui, és una mica, És un programa molt centrat en la tecnologia, però és molt transversal també a la vegada. Bueno, el que ens agradaria, no? el que volem és que les, les dones, ja siguin des de ser nenes, adolescents o la seva etapa adulta, siguin protagonistes del món, ja no només científic i tecnològic, sinó empresarial i també social. Bé, jo crec que costa moltíssim tancar els estereotips, canviar la mentalitat, la cultura i sobretot la manera en la que tant dones o homes hem estat educats. El que volem és potenciar la contribució de la, de la dona en el món científic i tecnològic per reduir la bretxa de gènere que existeix. Considerem primordial eh, el foment de programes com Tecnovation o projectes al gestionar i implementar projectes de base tecnològica i social per fomentar la discriminació positiva de la dona en aquest sector. D'aquesta manera, eh, podríem, per una banda, aconseguir eh, pal·liar aquesta desigualtat que existeix avui dia i, per una altra, impulsar el talent i l'empoderament femení. Les famílies igual pensen que, que la seva filla no té la capacitat per utilitzar un ordinador o per crear una aplicació mòbil i no és així. Les noies més petites que participen de 10 anys han sigut capaces de, de crear aplicacions i, i de, de desenvolupar idees que, que, que són increïbles per nenes de 10-11 anys. Crec que, que sí que és molt important no invisibilitzar-nos, empoderar-nos i, i sobretot bueno, empoderar-nos amb la tecnologia i empoderar-nos també d'una manera una mica emocional. No? O si sigui, Tenir el pensament de nosaltres també podem fer-ho, perquè moltes vegades és la por a, però sobretot ganes, intenció i, i no tenir por a.